سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتووفان رو در یوتیوب تماشا می کنیدید. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیست از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم و مشاهده می کنید. لینک این شبکه ها را توی پست مربوط به همین ویدیو در کانال یوتیوب قرار میدم. ضمننا ویدیوهای ما در دو تا کانال آپارات یوتیوب فقط به اشتراک گذاشته میشه و پیشنهاد میکن حتما این دوتا کانال رو، ساز مشتری اگر تا الان کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نشده و ما رو دوبار نمی‌کنید، فیشند که همه اعلان روی این دکمه کلیک بکنید، دکمه زنگولر هم بزنید تا از آخرین اخبار اطلاعاتی که ما به اشتراک می‌زاریم، زودتر از بقیه مطلع بشیم. توی این ویدیو در خصوص ایدراب، توضیح رایگان با هم صحبت بکنیم. اگر علاوه‌مان به این موضوع هستین، توضیح رایگان تکنیک‌ها در زمان ایدراب و تفاوت این با روش‌های کلاهبرداری مرسوم توی بازار علاقه دارید مطالبی رو بدونید، پیشنهاد می‌کنم ادامه ویدیو رو با ما همراه باشید. خب مطابق معمول می‌بینید که ما یه چارچوب و سرفصتی از مطالبی که می‌خوایم بهتون ارائه بکنیم و قرار دادیم یه تاریخچه از توز... تعریف توزیع رایگانه، نحوه دریافتش و اینکه اصلا چه کیفیته، پولای ساپورت می‌کنه و زمین‌های کلاهبرداری به چه صورتی و اون نبایت‌هایی که شما باید رایت بکنید نبایت هایی که باید رایت بکنید و درش براتون توضیح میدم. خب همونطور که توی تصویر میبینید ایدروپ اکثراً با همچین شکلی حالا استفاده میکنند داستانش هم مربوط به این تو مثلا دیدین که اگه جای مثلا زلزله میاد سیل میاد یه حادثه به وجود میاد که امکان دسترسی از جاده نیست این هلیکوپترها هاپما میاد میسید از اون بالا میندازن یه همچین نمادی داره میاد زمین و حالا مثلا توش کمک کمک‌های اولی است یا غذای داروی برای مردم منطقه این هم حکایت همون داره یعنی میاد یه سری توکنشونو به صورت رایگان در اختیار بقیه میذارن از زمانی هم شروع شد که بسه این وجود داشت که بخوان اجراپشنو معرفی کنن بیزنسشون رو معرفی بکنن از اون موقع این مسئله به وجود اومد و خب سال 2016 این دیگه خیلی 2015 خیلی دیگه باب شد 2016 اوج گرفت 2017 دیگه در سخف خودش این مسئله بود بعدن که این کلاهبرداری ها انجام شد بازارم وارد فاز اصلاح و رکود شد دیگه به اون صورت ایردراپ ها جذابیت رو نداشت ولی کلاهبردارها همچنان توش فعال بودن ببینید انواع ایردراپ به چه صورتیه این که زمانی که مثلا یه رمز ارز جدید میخواد عرضه بشه ما در خصوص ICO که اصلا چی هست زمینهای کلاهبرداریش چیه تفاوت ICO با IPO و او کلی کلمات این تیپی که میتونه بیانگر یک کسب و کار یه ابزار مالی جدید باشه توی مجموعه ویدیوهای مرود با آیسی توضیح دادیم این بالا براتون کارت میکنم. حتما ببینید. اگر میخواین از ایج دراپی استفاده بکنید. این ایج دراپا رو مفتی می‌گیرید و به هیچ هم توصیه نمی‌کنم که برید مثلا کوینشون یا توکن رو بخرید مگر اینکه دقیق بررسی کرده باشه. گرفتی مجانیه. رش کرد، بردی، نکرد که چیزی هم از دست نادید. اگر کلاهبرداری بود که هیچی دیگه. اما اگر به این موضوع علاقمند هستی حتما این مجموع ویدیوی که گفتم رو مشاهده کنید پس این ایدراب ها برای زمانهایی به وجود میاد که میخواد یه آیسیای انجام شه. این کوین آفرینگ عرضه ای اولیه سکه یه موقع هست در زمان انجام یه فرکه یه جداسازی یه و خب به خاطر معرفی محصول جدیدشون میان از این استفاده ما در مورد فورک اما یه ویدیو تهیه کردیم تو کانال بگردین پیداش بکنید اینا ببینید تطور با ارزشه یا اینکه اصلا یه کارگزاری یا یه صرافی اومده بیزنسش تازه شروع کرده میگه اگر بیای همین الان توی صرافی من یه حساب باز بکنی من انقدر مثلا به هد مثلا اعتبار میدم یا انقدر تو کیف پولت اگر ایجاد کردی یا انقدر موجودی توش بود بهت مثلا از این توکن به صورت رایگان میدم یا مثلا توی تمام که ایردراپ هایی که انجام میشه و بعدن هم میخواد بیا تو اکسینج من شد مثلا شمارم قرار میدم دقت کنید این یکی اون زمین های کلاورداری حواظتون باشه تو ویدیو اسکم کامل لرخوص این گفتم که حتما اون هم مشاهده بکنید. این بالا براتون کاردش میکنم. حتما ببینین یکم بس که این فبولای جدیده یه طرف اومده بیزنسش تازه را انداخته و میگی که من مثلا اینقدر بهتون اعتبار میدم یا این کار میکنم اون کار دقت میکنم بکنید. اینا هرمشون زمینه یک کلاهبرداری بزرگ توش هست یعنی اگر دیر به جنبی رفت که جیبتو زدن رفت و خب ما همونطور که در اون ویدیو اسکم و مجموعه ویدیوهای مربوط به اسکم که حتما اونارا هم ببینید بقیه هم ببینید ما در خصه این توضیح کامل دادیم اما ایر این موقع اتفاق میفته و دقیقاً این همون لحظه شکار دیگه یعنی کلاهبردار و آدمی که واقعا میخواد بیزینس بکنه نشستن شما از یه تنگی داره رد میشید دیگه حالا اونا منتظرن که شما رو شکارتون کنن یه موقع هستش که حالا این خیلی دیگه چیزش کلاهبرداریش کمتره بحث چام برای اطلاعات در قرار ای فرم ها فرمای الکترونیکی می یه سری اطلاعات از شما میگیرن یه نظرسنجی انجام میدن خب دیگه الان کسی حوصله نداره وقت نداره حتی, حتی رادیو باتم باشه چک باکس باشه بیاد مثلا تیک بزنه بگیم مثلا حالا جواب من اینه به خاطر اینکه یه تشکری کرده باشن و ترغیب کرده باشن جامعه هدفشون رو و مخاطب رو بکشونن توی اون فرمه و اطلاعاتش قرار بده یه پاداش به صورت انجام میدن دقت کنید یکی از موارد کلاهبرداری توی این ای اینه که مثلا یه سری اطلاعات شخصی شما رو بخواد شما رو پاسپورت تو بخواد تصویر تو بخواد تصویر خودتو تصویر شنا... اه... کارت مثلا آیدی کارتتون بخواد تصویر پاسپورتتون رو بخواد این مواردی که میتونن ازش سو استفاده بکنن اطلاعات اضافی به کسی ندیده the, the هرچی کمتر بهتر و در مقابل هر چیزی که ازتون میخوان یه سؤال علامت بزرگ رو ذهنتون ایجاد بکنید بالای سرتون درست بکنید که آیا من بعد اینو بدم بر چی بعد بدم دنبال چیه علکی اطلاعات به کسی ندین اینا کل اینا مواردی که توش میتونه اضراب انجام بشه و ضمناً عین همین موارد میتونه توش کلاه‌برداری بشه مرز بین واقعیت و دروغ مثل مو فقط این شما اینکه میتونید تشخیص بدید که به چه صورتی؟ کلاهبرداری بزرگی در دنیا انجام شده بازم تحکید میکنم که نسبت به این مسئله خیلی حساس بشین یک کوینی بود بیت کانکت که هم تا این چند سال پیش هم فعال بود مدل پرداخت سودش مدل پانزی بود خیلی هم آدم درگیش بفکرم سومی چارومین کوین بازار بود یه همچین چیزی ولی یه دفعه اومد یه کلاهبرداری بزرگی انجام داد و رفت که رفت حواسه اون باشه که به راحتی سرمون کلاه نذارن ما از ایده و فکر این آدم های کلاهبردار مطلع نیستیم که میخواد این کارو بکنه با این روی کردنیم حالا ما میریم به موقع میان بیرون نه به موقع نداره همین الان و الان داستانشون یه این همین الان که ریختی همین الان هم جمع کرد رفت دقت بکنیم که همچین چیزی برایمون پیش نیاد. خب بحث دریافت اید ایدdropپ چجوری میتونیم اصلا اه... چهجوری میتونیم ارااف بگیریم تو شرکت بکنیم ببینیم توی بحث ایر یه سری فعالیت میگه مثلا انجام بدین بیارین ببین تو فیسبوک برین تو توییتر مثلا برای ما یه پیام بذارید نمیدونم اینو ریتوییتش بکنید بعد یه سری کارای اینجوری میگه مثلا انجام بدید این فرم رو پر کنید فلان یه هفت هشت ده تا تاسک بهتون میده بعد میگه میگه که آدرس والتتونم بنویسین مشکلی نیست انگار مثلا شما شماره حساب یا شماره کارتتون میدی ولی نه چیز بیشتری یا نرسار پرایوت کی نام رمز و عبور و کاربری اینا هیچ کدوم رو فقط میشینم هم آدرس والتتون رو بدین که تو ویدئوی مربوط به معامله گری من در خصوص این آدرس والت کلی توضیح دادم شما میتونین اونجا هم اینا رو ببینید و منتظر وایس اینکه حالا تو این فاصله میگه که میتونی به دوستات معرفی بکنی کار ما رو با کد ریفرال خودت یعنی اون حق بازاریابی اگر مثلا کسی با این کد بیاد رجیستر بکنه مثلا یه وایدن به تو میدم مثلا اضافه تر میشه که تشویق کنه شما فعالتر باشین فعالیت بکنی و خب تا اینجا شما مدی یه سری فعالیت برای اون انجام دادید و آدرس والتتون هم دادین و دادید منتظر باین تا این توکن تو کیف پولتون واریز بشه که یک ویدیو مخصوص این ساختیم در خصوص کیف پول هایی که این بر اساس erc 20 هستن رو پلتفرم اتریوم. و بعدا بعد برین سراغ اینکه اون سایت کدوم اکسچنج رو معرفه میکنه برای نقد کردن این توکن ها که بتونید برین اونجا، نقدش بکنید این کل داستان دریافت اجراب تا خدمتون هر بحث واریزش به حسابتون بود بدونید و آگاه باشید که انقدر اینا داستانش کلا برای توش در اومده که فیسبوک و توییتر اصلا این تبلیغات توی سیستم خودشون ممنوع کردن و قبل از اینکه اصلا چیزی واریز بکنید به حساب اینا یا اطلاعات اضافه در اختیارشون قرار بدید حتما یه جستجویی بکنید چند تا ریویو در موردش تو اینترنت بخونید رو روی ردیت خیلی مطالب مفیدی در این خصوص گفته شده آدرسشونو چک کنید ببینید مثلا اصلا این وبسایته به کجا ثبت شده آدم اینا دیگه با اون داستان هویز میتونید اینا پیدا بکنید خیلی راحت برید ببینید به چه صورتیه و دقت بکنید که به هیچ عنوان به هیچ عنوان به هیچ عنوان پرایویت کیتون پرایویت کی والتتون رو در اختیار هیچ کسی قرار ندهید و به هیچ عنوان هم پول اضافه بابت دریافت مثلا حالا شما انقدر توکن داری؟ انقدر بریز که من برای این توکن ها واریز کنم نه این نمونه کلاوردری که اینجا تو اینان هم میبینیم که خیلی ها مثلا میگه شما برنده فلان مثلا سفر به فلان کشور شدید مثلا انقدر بریزید یا مثلا یه تلویزیون برنده شدید تو فروشگاه ما انقدر بریزید که براتون برفرستمش نه بدون که کلاهبردی خب بریم سراغ چند تا وب سایتی که توی این موضوع فعال هستن پیشنهاد میکنم که این چند تا که سایت که بتون اشاره میکنم و توی این ویدیو حتما برید بعدا خودتونم ببینید خیلی راحت شما میتونید تو اینا رجیستر کنید اطلاعات در مورد هایی که داره میاد و بگیرید و حالا صحیح خطایی برید با توجه اون نواقتی که باید رایت بکنید خب این اجراب سایت drop alert هست لینک سایت رو توی پست همین ویدیو براتون قرار خواهم داد که شما ببینید مثلا شما تو همین صفحه اصلی یه سری اطلاعات در مورد یه دو توکن می بینید که من قبلا بازش کرده بودم این Maxکس اجر هست شما میتونید رو این رجیستر بکنید و اینکه حالا یه تعدادی بهتون توکن، به سرعت ایج میده مثلا گفته اول بیا برو تو این صفحه بعدش جوین بشو تو تلگراممون بعد جان شو توی مسنت اون دیسکارد بعد فالو کن ما رو تو توییته و حالا این موضوع مدیوم رو فالو بکن و کرییت بکن یه اکانتی رو و این که حالا جزئیات مربوط به حالا کیف پول ایناتون بذارید و بعدم این یه دونه از این واحد رو شما دریافت می‌کنید و خب خیلی این داستان داستان چی میگن متداولیه همه دارن ازش استفاده میکنن سایت بعدیم airdrops.io هست من رو صفحه اصلی روی کدوم از این ببینید صفحه اصلیش به این صورته که اومده گفته مثلا حالا این مثلا اکسپایر شده حالا میذارینش کنار و این آخرین و این مثلا حالا بهترین نام داخترین و مثلا باحالترین اجراپ پاس رو هر کدوم که کلیک بکنید شما میتونید برید وارد جزیاتش بشین ببینید اصلا چی هست من مثلا روی این وان ملتی بیت که کلیک میکنم میبینیم که step by میگه این کارا رو انجام بده همون که مثلا بهتون گفتم برید تو توییتر و فلان و این کار رو انجام بدید و در نهایت بهتون یه توکن قرار که مثلا حالا یک یا چند تا توکن قرار بهتون بده خب هر کدوم از اینا تقاضایی از شما دارن یا مثلا ایدراپ باب هم همینطوره اینا له مقدار اطلاعات بیشتری هم در اختیارم قرار میده مثلا میگه پلتفرم این که داره کار میکنه چی هست ریفرال داره یا نداره چه تعداد توکن بهتون میده و اینکه ارزش توکنه مثلا چقدره مثلا این 42 دلار 80 سنت دقت بکنید و یه مقدارم اینا ز رنگن دیگه دندون عمر شمردن میگن که ما یه ای میگیم که برای یا جذاب باشه چرا چون مثلا ارزش برابری دلار حالا نسبتا به بقیه ارزهای دنیا بالاتره به غیر از حالا چند تا ارز خاص و می صرفه طرف وقت بذاره حالا شما با این وقت گذشتنتون دارین ترافیک سایت شون بالا رنکینگش میارید بالا دقت بکنید دیگه خیلی چیز نرید راه به بیراهه نکشونید و یه سری هم اصلا تو دنیا اصلا کارشون ایردراپر به اینا میگن ایردراپ هانتر چه کارچیان ایردراپ همین لغت شما بزنید یه عالمه آدم اینجوری پیدا میکنه در روز داره 10 تا 15 ایردراپ معرفی میکنه حتی این کوین و توکن ها که میخوان ایجرا بشن به این سایت ها یه پولی میدن که معرفیشون کنه شاید اصلا برای شما تر باشه به ج که بیا برین درگیر مثلا یه چند تا توکن این بابا میخواد بده برین سرا این که اصلا یه سایتی بزنی با همچین قابلیتی و بهش به این موضوع بپردازین که من مثلا میام اینو برای شما تهیه میکنم میذارم اطلاعات میذارم یه جامعه مثلا انقدر هزار نفره دارم یا انقدر میلیون نفره دارم و به راحتی میتونم مثلا کوین و توکن شما رو معرفی بکنم. اینم یه تیکه از بیزینس و یه نوع نگاه جدید به دریافت توکن رایگان دیگه اینجا وقتی شما صاحب این همچین درگاه‌هایی میشین دیگه توکن نمیگیرید طرف مثلا بعضا برای معرفیش 10 تا 20 تا بیت کوین میگیره اونها تو این مثلا یه چیزی مثل آیسیو بنچ حتما توصیه‌م می‌کنم آیسیو ویدیو مربوط به آیسیو بنچ آی رو ببینید چون اونجا هم خیلی خیلی اطلاعات خوبی رو ما به اشتراک و اون سایت هم مثلا کلاً بیسش بیس اطلاعات جالبی هست علی ایحال این تمام کانسپتی بود که ما در خصوص ایردراب میخواستیم به شما منتقل بکنیم امیدوارم لذت برده باشین دقت بکنید سرتون به هیچ عنوان کلا نره این ویدیو رو برای دوستاتون ارسال بکنید اگه پسندیدین لایکش بکنید با اشتراکش اشتراک دو سایر های اجتماعی از ما حمایت میکنید دو تا ویدیو مربوط با این موضوع رو هم براتون این پایین قرار میدم و خوشحال میشم که اگر به این ویدیو ها علاقه من تستین حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید دکمه زنگولرم فشار بده تا از آخر اخبار اطلاعاتی که تو این حوضه براتون به اشتراک میذاریم زودتر از بقیه مطلعه بشی. امیدوارم لذت برده باشین خدا نگهدار